Ma emlékezünk meg azokról, akik stréberek voltak anno az iskolában, általános is iskola, gimnázium, emlékszünk még ezekre az emberekre. A statisztika szerint többségük ma alkalmazott. Nézzük, hogy miért. A jó hírem, hogy a szemlélet tanulható és fejleszthető. Ezek olyan dolgok, amelyeket sajnos iskolában nem tanítanak, bár bízzunk benne, hogy egyszer elkezdik ezt is tanítani, mert ezzel tudunk igazán elindulni az úton. A tudás önmagában nem elég, viszont kell. Nagyon sokszor, amikor kihívás elé állunk, kifogásokat gyártunk saját magunk számára, hogy miért nem tud ez nekünk működni. Azt mondjuk, hogy ú, még meg kéne tanulnom hozzá ezt, jaj, én nem vagyok az a típus, nem vagyok képzet ezen és azon a szinten, vagy azon a területen. Viszont én azt javaslom, hogy igenis kezdjünk el belevágni a készségszintünknek megfelelően, és miközben csináljuk, közben kezdjük el fejleszteni önmagunkat. Ugyanis azt, amit könyvben megtanulsz, az a való életben nem mindig néz ki ugyanúgy. Viszont kell az a fajta tudás, vagy kell az a fajta előképzettség hozzá. Viszont az igazi életben fog megmutatkozni számodra mindaz, hogy hogyan is néz ki ez a való életben. Tehát először is mérlegeljük azt, hogy hajlandóak vagyunk-e beleállni abba a bizonyos kihívásba. Mi lehet a végkimenetele, és hogy kifogásokat gyártunk-e, vagy inkább beleállunk és próbálkozunk újra és újra, mérlegelve azt, hogy akár bukás is lehet belőle. De a kérdés, hogy hogy állunk a bukáshoz, hogy fejleszt minket, vagy egy kudarcnak éljük meg azt. Nem szabad kudarcnak megélni a bukást, mert az a pillanatnyi élmény lehet, hogy nem tölteltéged téged jó érzésekkel. Viszont hosszú távon, hogyha most visszagondolsz egy múltbéli kudarcra, hogy ki voltál akkor és ki vagy most, akkor biztos vagyok benne, hogy teljesen másképp tudsz a tükörbe nézni. És biztos vagyok benne, hogy ma nem az az ember néz tükörbe, aki annó belenézett, amikor ez a kudarc az életébe belépett. Viszont azt is mérlegelt, hogy a kudarc nélkül, a múltbéli kudarc nélkül most hol tartanál? Segítette rajtad az a múltbéli csalódás. Csomószor nem is vállalunk be kihívásokat, viszont az élet megpróbáltat minket. És külső körülményeknek köszönhetően bele kell állnunk egy ilyen kihívásba. Mit tett veled az a fajta kihívás? Kétfajta szemléletmód van, a berögzült és a fejlődési szemlélet amelyel növekedni tudunk. A kérdés, hogy te melyik útra szeretnél ráállni. Hogyha a berögzültet szeretnéd elhagyni, és szeretnéd önmagadat fejleszteni, és egy magasabb szintre lépni, akkor igenis bele kell állni ezekbe a kihívásokba. Érdekele minket mások véleménye, kritikája, hogy ők megmondják neked előre, hogy nem fog menni, vagy utólag, amikor a bukás bejön, akkor megmondják, hogy én megmondtam, hogy nem fog menni. Mit változtat az életeden az, hogy ők mit mondanak, hogy állsz hozzá akkor, azt mondod, hogy igazuk volt, vagy azt mondod, hogy én akkor is megmutatom nekik. Az utóbbi szemlélet az, ami segít téged a fejlődésben. És a hang a fejedben, az a hang, amit egyébként az ismerőseid, a kritikusaid mondanak egyébként, csak mivel érzelmeket váltott ki belőled akkor, ezért berögzült és beépült a tudatalattidba. És a Belső hangod az igazából a tudatalattid hangja, ami nem is igazából igaz, nem is hamis, hanem egy korábban megszerzett tapasztalat alapján levont konzekvencia, ami az életedet most befolyásolja. Ne hallgassunk másokra, hallgassunk önmagunkra, és ne befolyásoljon az, hogy ki mit gondol. Mert mások gondolatai, mások kritikái nem fogják építeni az életedet soha. És a kérdés az az igazából, hogy Hajlandó vagy-e beleállni újra és újra, és megpróbálni újra és újra? A saját életembe, hogyha visszatekintek, akkor volt bukás. Nem egy, nem kettő, nem három. Viszont, hogyha most visszagondolok arra, hogy mivé tettek engem ezek a csalódások, akkor minden esetben fejlődtem. És a következő új énem, aki egy új szintre lépett, sokkal többet tudott teremteni. És ez mindannak köszönhető, hogy nem a berögzült szemléletet választottam, hanem a fejlődési szemléletet. Mindenkinek egy élete van, egy halála, hozzuk ki belőle a maximumot. És ebben az egy életben miért élnénk átlagos életet? hogyha választhatunk másképp is. Válasszuk a kihívást, és hogyha úgy gondoljuk, hogy egyedül képtelenek vagyunk rá, akkor kérjünk meg valakit, aki hasonlóan fejlődési szemlélettel gondolkodik, vagy kérjünk meg egy kócsot, aki kérdéseivel a helyes úton tart téged. Köszönöm szépen, hogy ma is velem tartottál, Gergis Dani voltam. Kövess, lájkolj, like kommentelj, iratkozz fel, oszd meg, ha tetszett, és inspirálod velem legközelebb is.